فزعاتها تشهد وجزلات الافعالي. الاسماء الاتصال على صفر خمسه صفر سته. تستاهل المدح بنت ترفع الراسي، عز الله انها تساوي سرسة الفرجاني. يلوف يلي لها صادق احساسي، ابيات شعر